Buster! Okay. Ej, nu er så godt bedre. Mine damer og herrer. Mit navn er Buster Egger Mortensen, men I kender mig nok bedre som Mægtige morgens. Velkommen til Trøllehulen, hvor vi har fået en meget fin besøg af Joey Moe. Yes. Nu vil jeg få det her æg ned i den her vandflaske. Det kan ikke være der. Oh. Ah. Ah. <laughs> Buster! Okay. Ej! Ej, nu er det nødt til at gå i Men jeg har gæbt det bedste til sidst. En kop og noget papir, jeg har døbet i kaffe. Undskyld. Det er så svarstigt, det er så sjovt. Kan jeg, godt, kan jeg gøre det igen med en kop kaffe? Altså, ikke mere trylleri. Jeg vil gerne bede med en kop kaffe.